मस्ता ए लेको। फेस करें मस्ता जेवे। मस्ता एक कूतरुतरा बहुज लगी तो एक हाड़कों में हाड़कू ब थोड़ेक दूर ग परछाया आन नदी अंदर हड़कू बीजा कूतरा કેટલી મજા આઈ જાય ખાવાની બે બે તો એ કૂતરા એવું પણ મોઢું એ હાકા લેવા માટે મોઢું એને ઉગાડ્યું આપણી જે વસ્તુ હોય એને આપણે વાપરવું જોઈએ જ્યાં સુધી આપણી વસ્તુ છે ને ખાલી ન થાય ત્યાં સુધી બીજાનું લેવાનું फीचरવાનું નહીં વાર્તા પૂરી तुमने मारी वार्ता गमे ने जो गमे होय तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो मारी चैनल नु नाम छे स्टोरीज बाय धनवी वार्ता पूरी